السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في قناه المجله الثقافيه سأتحدث في هذا الفيديو عن الحل الامثل لسبعه مشاكل تواجهك عند التعامل مع الجداول في برنامج الوورد نبدا على بركه الله المشكله الاولى ان الجدول اكبر من ورقه الوورد وهذه المشكله تحدث عاده عندما تقوم بالنسخ من برنامج اوفيس اخر مثل الاكسل الحل اليدوي انك تقوم بتعديل الاعمده لتتناسب مع صفحة الورد إلا أن هذا الحل يأخذ وقت ولا تضمن النتائج التي تريد. الحل الأمثل أن تقوم بالضغط في أي مكان في الجدول والذهاب إلى تخطيط أو layout وتقوم باختيار احتواء تلقائي. بذلك يتم حل المشكلة. المشكلة الثانية تلاحظ أن الجدول يأخذ مساحة أكبر من المفترض أن يأخذها. وذلك لوجود أعمدة أو خلايا فارغة كبيرة لحل هذه المشكلة طبعا الحل اليدوي أن تقوم بتعديل وتصغير الخلايا يدويا هكذا وهكذا إلا أن هذا الأمر يأخذ وقت ولا تضمن النتائج الحل الأمثل هو أن تذهب إلى Layout تخطيط ثم تقوم من AutoFit من احتواء تلقائي باختيار احتواء تلقائي للمحتويات AutoFit for Content ثم تضغط عليها تلاحظ أن المشكلة قد تم حلو. المشكلة الثالثة وهي عندك جدول أردت أن تقوم بفصله إلى جدولين مثلا من هذا المكان تريد أن تحول إلى جدول آخر في الغالب يدوياً تقوم بالنسخ ثم باللصق إلى مكان آخر ثم تقوم بحذف جدول السابق الحل الأمثل هو أن تقوم باختيار المكان أو الصف الذي تريد أن يبدأ من عنده الفصل ثم تذهب إلى تخطيط أو Layout وتختار تقسيم جدول. المشكلة الرابعة وجود ارتفاعات غير متساوية في الصفوف. تلاحظ أن في هذا الصف ارتفاع هذا الصف أكثر من الصفوف السابقة. الحل يدعو أن تقوم بالذهاب إلى صف صف وتقوم بالضغط على إنتر. إلا أن هذا يأخذ وقت وجهد. الحل الأمثل الضغط في أي مكان في خلايا الجدول ثم تذهب إلى التخطيط أو layout وتختار توزيع صفوف. تلاحظ أن الجدول أصبح أكثر تناسقا تلاحظ أن وجود مشكلة أخرى وهي أن الكلمات الموجودة فيه غير منسقة بشكل جيد نقوم بتظليل الجدول ثم نذهب إلى في علامة التبويب تخطيط أو في محاذاة نذهب إلى محاذاة للوسط أو لمحاذاه لليمين كما تشاء تلاحظ ان تم تنسيقها بالشكل المناسب. المشكله الخامسه وهو عدم وجود مسافه بادئه في الجدول، بعض الجداول تلاحظ التصاق الكلمات بعمود الخليه، لحل هذه المشكله يدويا تقوم بالذهاب الى بدايه الكلمه ثم الضغط على سبيس. الحل الافضل هو ان تقوم بالنقر في اي مكان في الخليه والذهاب الى تخطيط او لي اوت ثم تختار من محاذاه تختار هوامش الخليه تضع رقم مثلا .0 مثلا 0.09 ثم تضغط موافق المشكلة السادسة وهي عندما يكون عندك جدول كبير. وهذا الجدول موجود في اكثر من صفحة. بعض الخلايا او بعض الصفوف تكون ممتدة في اكثر من صفحة. الحل يدوي لها ان تقوم بالضغط على بداية الخلية ثم تضغط انتر حتى ينزل الصف الى الصفحة التالية لتكون الخلية كاملة. الا ان هذا الامر غير مضمون لانه في حال امتد معك الجدول قيامك بالكتابة في اي مكان قبل. الجدول يؤثر على ما قمت بفعله. الحل الامثل هو ان تقوم بالضغط في اي مكان في الجدول. بالزر الايمن للماوس وتختار خصائص الجدول ومن صف تزيل الصف من مربع الاختيار الخاص بامتداد الصفوف على صفحات ثم تضغط موافق تلاحظ ان الصفوف بشكل تلقائي تقوم بالنزول الى الصفحه التاليه بشكل كامل. المشكله السابعه في حال اردت ان يكون الجدول مضمن داخل النص ما عليك الا ان تقوم بالضغط على الزر الايمن للماوس من خصائص الجدول اختر جدول ومن جدول اختر يعني التفاف الى اليمين واختر هذا الرمز التفاف ثم اضغط موافق تلاحظ ان الجدول موجود وسط الكلام. ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.